אופיר רוצה לדעת שאלה בנושא מיסוי. מה עם החוקי מבחינת מס הכנסה בכל הנוגע למחירות באינדנט? מה צריך למלא? למי לפנות? זו שאלה שאני בטוח שיש לה הרבה מכם, אז הנה התשובה שלנו אופיר, כשאתה מתחבר לחשבון הסלר סנטר שלך, אתה מקבל רעיון מס פשוט טענה עליו לפי המצב הנוכחי שלך אם אתה אזרח ישראלי, יש לך אזרחות זרה כל דבר טענה אותו בדיוק כמו שאתה צריך ברעיון מס, למיטב הבנתך. עכשיו, אם אתה צריך שאלות לגבי מה החוקים, לגבי מיסים כאלה ואחרים, תתייעץ אם רואה חשבון. רואה חשבון הוא האוטוריטה שמוסמכת לתת לך את התשובה הנכונה. אנחנו לא רואה חשבון ולא רואי, ולא עורכי דין או, או בעלי מקצוע כאלה ואחרים, ואנחנו לא מתיימרים לבוא ולתת לך תשובות בתחום הזה. אה, מה שכן, כדי שתתייעץ איתם ומתנו לך את התשובות הנכונות והם יסבירו לך מה החוקים הנכונים למצב שלך. וזו השאלה הנכונה שאתה צריך לשאול את עצמך או את הרואה חשמון שלך. נקווה שזה ברור שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגישו או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם את השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.